وقفوا يا اهل الفرح واذكروا الله يا الحضور اقبلت ام العروسه وجت متباهيه متباهيه وقفوا يا اهل الفرح واذكروا الله يا الحضور اقبلت ام العروسه وجت متباهيه ارحب يا عبد العزيز يا هلا بك يا هلا حي شوفك يا سموه حضرتي من حضارك يزيد النور نور يا سللة الشيوخ الكريم خاريف العوارض رفعت مطالق الرجال وارثين المجد واهل العقول الساعيا هالحلاوة حلا والزين غير مهره والله الناس الله تم العروسه وجت متباهيه ارحب يا عبد العزيز يا هلا بك يا هلا حي شوفك يا سمو الامير الغاليه <متصفيق> لا حضرت من حضورك يزيد النور نور يا سيده الشيوخه الكريمه <متصفيق> في العوارض ربعك مطالق الرجال وارثين المجد واهل العقول السعيان. اللي فيها الحلاوة زين غير مهرة بالصفا والله الله, إنها الله الله الله اللي بدها بالحلا يا ارض الجمال يجا فيها مذبوح الشعر والقافيه من يمارسني دنا يركض ويهجد اني ربة الجمال بالصداره باقيه هي نسمع انا <تصفيق> الراسيه